Сьогодні у випуску. Вибухи у Мелітополі. Зруйнована будівля, де розміщувалися окупанти. Автівки для мобільних медичних бригад отримали три громади у області. Допомогу надаватимуть жителям віддалених населених пунктів. За п'ять місяців в лікарні – п'ять операцій. Житель Оріхова отримав поранення під час ворожого обстрілу. Як почуває себе зараз? Майже все життя був енергетиком та обслуговував підстанції. Нині воює на Запорізькому напрямку. Історія бійця на позивний француз.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 Ордени Богдана Хмельницького та замужність третього ступеня вручив президент України Володимир Зеленський військовим, які несуть службу на Запорізькому напрямку. Слава Україні! Дякую, слава! Маю честь сьогодні бути тут, присутнім зі своїми хлопцями і подякувати вам за те, що захищаєте державу всіх нас. Також верховний головнокомандувач ознайомився з роботою командного пункту оперативного угрупування військ Запоріжжя, де орденами та медалями відзначив нацгвардійців, поліцейських, прикордонників, рятувальників та співробітників СБУ. Відвіда Володимир Зеленський військовий шпиталь в обласному центрі, де нагородив медиків і поранених захисників. Також разом із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі президент побував на Дніпровській ГЕСТ та оглянув нещодавні пошкодження дамби.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 Три автомобілі для мобільних медичних бригад отримали від Червоного Христа лікарні Вільнянської, Широківської та Новомиколаївської громад Запорізької області. Зокрема, у Вільнянській обслуговують понад 44 тисячі людей, які мешкають у 105 населених пунктах, каже головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Демченко. Пані Тетяна мешкає разом з чоловіком в селі Матвіївка. Звертається до лікарні з різними захворюваннями. Каже, чоловік має інвалідність. Це було дуже добре, якби лікар міг їздити до пацієнта. Звертаюсь, коли мені погано, просто прийти провірити себе, цукор перевірити, тиск. В амбулаторії Матвіївки обслуговують 4775 пацієнтів. Завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини Сергій Шилаєв каже, не всі люди можуть дістатися до лікарні самостійно. Ми сформували медичну бригаду в складі лікаря сімейного, в складі сімейної медичної сестри і водія, які будуть виїжджати у сільські населені пункти, найбільш віддаленіші, у наші лікувальні заклади, це в амбулаторії, в нас їх 11, також у фельдшерські пункти, у фельдшерсько-акушерські пункти, у нас їх 27. Особлива увага буде приділятися населенню, які потребують і Сторонньої медичної допомоги це, можливо, інваліди, можливо, це пенсіонери будуть, внутрішньопереміщення особи, тобто ті особи, які не зможуть доїхати самостійно до лікувального закладу і отримати таку допомогу в цьому ж закладі. Машину отримали також медичні бригади Широківської та Новомиколаївської територіальних громад, розповідає координатор програми Володимир Кравченко. Паливом та медикаментами, за його словами, забезпечуватиме Червоний Хрест. Наразі устаткуванням автомобіля. Це поки що е, тонометр, буде ще е, пульсоксіметр і е, цукор вимірювати, глюкометр. І повний перед список ліків, там буде близько 35 препаратів, які будуть у користуванні кожної бригади. Будуть виїжджати е, бригади на громади і надавати допомогу людям, які будуть е, до них приходити. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне. Новини Запоріжжя. Вийшов погодувати собаку та отримав осколкове поранення від ворожої ракети, що влучила в сусідній будинок. 15 жовтня минулого року, а слід суддінов майже не пам'ятає. Тоді чоловік разом із дружиною мешкав в Оріховій Запорізької області, в шести кілометрах від лінії фронту. Пам'ятаю, взяв у глуханус двадцять собак пам'ятаю, що взяв. Він глухий, 20 років собачим. Взяв зубами пиріжок, у це точно пам'ятаю. І прилетіло в цей момент. А потім очі відкриваю, не відчуваю ніг взагалі. Очі відкриваю, собака на правій нозі в мене. В зубах пиріжки і сльози. Я знову свідомість втратив. Коли чоловік знову прийшов до тями, почав кричати від болю. Розповідає на допомогу, прибігли військові медики, які були неподалік, надали йому до допомогу, потім ушпитали. Песоспі операції були на спині та правій нозі. Уламки діставали. А слідінь зізнається, якщо б не поранення, не поїхав би з рідного міста. Ми жінки були жили. В нас двісті сусідів здається, було в кварталі, які виїхали. А їх тварин я один годував. Щодня з роботи приходив вигодовував. Щодня. Хто дав ключі від хвіртки, а хто екстрено евакуювався, то я через забор стрибав. А що робити? Годувати ж треба. Дружина Слідіна, Оксана, розповідає, востаннє була у рідному місті в Осуним, аби перевести зимові речі до Запоріжжя. Тоді з донькою потрапили під обстріл. Пакети попакували, там коїшто з одежі, коїшто із кухонної утворювали, одна тарілка, Вибачте, теж. Перевезли тільки, перевезли тільки, занесли на почту і почало стріляти якраз біля почти, потолки сипляться, на тебе от пластіни, ну, і оце вони почали падати, стані двехтить, воно прямо в угол здання практично попало, там в крыльцо. Ми в коридорі поховалися з дівчатами ну, на почті, дитина плакала, в неї була істерика, вона кричить, поїхали, по поїхали бігали, воно ну, що давай обстріл, закінчиться, треба ще ж до маршрутки добігти. І ми попакували речі, відправили посилками і до маршрутки галопом летіли. Найближчим часом Оксана знову планує поїхати до Оріхова, аби забрати літні речі. Сестра казала, що стіни стоять, по крайній мірі, так як було. Там, каже, одне вікно відпало, ну, забивали трошки. Я їздила, то ночувала там три дні, читай на вулиці. Просила знайомих, вони прийшли, допомогли мені забити хоча б вікна ДВП. На кришу плюнку трохи кинули, щоб побило добре. Єдине, що зараз турбує – здоров'я чоловіка, каже Оксана Черевко. В одній з лікарень Запоріжжя, а слід іншим судінов перебуває вже п'ять місяців. Нині потребує реабілітації, бо не може самостійно пересуватись. «Воно платне, нам це просто не по карману. У нас єдиний істочник доходу – це моя зарплата і 2 тисячі ВПУ. Люди допомагають, підтримують, і мама приїжджає. Якщо Ми вже просто Надія є, будемо зберігатися, всі сили будемо для цього приладжувати. Крина Галунова, Артем Гарасимов, Суспільне новини, Запоріжжя. Майже все життя був енергетиком та обслуговував підстанції Запоріжжя. Спочатку повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Військовослужбовець на позивний француз зізнається, хотів захистити свою родину. Сам пішов у військкомат без всяких повісток і тому подібне. Жінка, як звісно, була ж проти трохи спочатку, ну, потім зрозуміла. Нас комплектували, скажімо так, дуже швидко, ми майже без нічого. Перші дні у нас нічого не було. Ніхто не розумів, що, що робиться. Люди не були до цього готові. Ні морально, не фізично, не фінансово. Ми, ми цього не хотіли і ми до цього не готувалися. Нині чоловік воює на Запорізькому напрямку. Перший бойовий досвід здобув торік у квітні. Їхній взвод атакували окупанти у вербну неділю. Нас атакували танками, БТРами, БМПхами. Дуже багато було їхнього особового складу. Можу сказати так, що дуже важкий момент був. Я один з тих людей, які виходили з оточення, трошки розгрупувалися, тричі попадав на ближній бій. Француз розповідає, відходили втрьох з побратимами, але потрапили у засідку. Зізнається, в той момент прощався з життям. Квітень місяць, дуже багато дощів було, доїхати до нас не було ніякої можливості, ми були майже відрізані від всіх, нас навіть було, «Проблеми зі зв'язком, тому що зв'язку не було. Ми приїхали в мінаметники, почали працювати і кацапи злякались, побігли хто куди, а ми під своїми мінами, під своїми мінами ми виходили. Ми розуміли, що в трьох проти, проти тієї орди ми просто не, не вийдемо. Міни біля нас зривались, все було. І контузія трохи було». Коли той же виходив ближній бій, я з одним з них зустрівся, так сказати, очима на відстані трьох метрів. Друг друга стріляли, але ну, мене трошки зачепило, посікло обличчя, ну зараз вже затягнулося. Під час одного виїзду на позиції привезли трофей. Француз каже, тепер ним будуть нищити ворога. Це в нас кулемет трофейний, ми його зняли з підбитою бехи, це е, ПКТ, кулемет Калашникова танковий, він був е, з електроспуском, в нього не було цього всього, тут багато чого було, кришка розбита, цього не було, три ну, майже нічого не було, була тільки ствольна коробка розбита і ствол. Все ми зробили самі. Для збивання... Наразі шахідів, можливо, можливо орланів, ну, все, що літає, будемо пробувати з нього знищувати". Француз зізнається, на війні допомагає триматися віра в перемогу і родина. «Цей оберег це зробила моя донька, особисто своїми руками. Вона мені його подарувала і сказала, тату, хай він буде в тебе, він буде тебе охороняти. Він завжди ночує, спить біля мене, У мене старший син. Доньки, донька 16 років, наймолодший 7 років. Саме такий з батька. Наразі, звісно, йому не вистачає чоловіка. Ну, нічого страшного, ми наверстаємо верстаємо коли повернемось. Я сподіваюся, це буде дуже скоро. Олена Лисенко, Владислав Каешук, Суспільне новини Забережжя. Україна! Україна! Україна! Україна! Україна!